Ми прийшли вас посівати, щоб усіх пошанувати. Сієм, сіємо зерном, Новий рік, що був з добром. Від'їди, щоб стіл ломився, Білий хліб не перевівся. Сієм, сієм, посіваєм, Миру й щастя всім бажаєм, Щоб і вдома, і на полі, Вам всього було доволі. Сієм, сієм, посіваєм, З Новим роком вас вітаєм!